أننا سوف نوصلها إلى المدرسة التي نطمح إليها إذن إتعالتكم سوف تكون من خلال أفكار التي تمت مناقشتها والاستراح لكم سوف يكون واضح واضح الأمور؟ نعم <تصفيق> نعم اشتركوا في <تصفيق> لا تحقق هذه النقط اللي غادي يتم التركيز عليها واضح الامور؟ اذا نشوف السلام عليكم، معكم الاستاذه سميره ياسيني، استاذه في اعداديه الثانويه. نحن بصدد اطلاق ورشات الخيال الابداعي خاصة بالتلاميذ الثانوي الاعدادي في اطار الورشات الوطنيه او المشاورات الوطنيه من اجل أو اول خلق مدرسه ذات جوده. آه، نعم، إذن بالنسبة للمضمون ديال هذه الورشة هذه والسياق دياله هي في إطار تنزيل منظومة الإصلاح. الورشات الوطنية تنزيل منظومة الإصلاح. لمنظومة الإصلاح. الورشة هذه بالخصوص يعني موجهة للتلاميذ الإعدادي. آه، كنهيئوهم وكندربوهم باش هما كيفاش كيشوفوا المدرسة في المستقبل، المدرسة اللي كيعيشوا فيها في المستقبل يعني هناك كنقول خيال الابداعي ديالو كنقول لهم ذاك الابداع او لا كيفاش هما كيتسناو تقول المدرسه في يوتيوب في المستقبل يعني ما نايقول دوفيشيو كيشوفوها وكيعبروا وسائل مختلفه يعني اي وسيله مبهومه ديعه هما اللي كيشوفوها راه معبره بالنسبه لهم غادي يستعملوها كاين عندنا مجموعه ديال ورشات ورشه اللي كتستعمل حواسب والانترنت كاينه ورشه اللي كيسالي بغاو يديروا يعيدوا لنا افلام قصيره كاينه ورشه اللي كيتسموا يعني حسب الطريقه اللي كيشوفوها هما الطريقه اللي يعني توصل الفكره تاعتهم للناس اللي يعني مسؤولين في المنطقة. نعم في اطار الالتقائيه ديال تنزيل منظومه الاصلاح نلاحظ بان هناك يعني تفاعل ما بين مكونات هذا المشروع يعني خاص ما يخص هو تنزيل الحياه نعم. المدرسيه وجوده التعلمات يعني بالنسبه كنلاحظوا بالاخص هو تنميه الحس الابداعي يعني عند التلاميذ نعم هو اشكون الهدف يعني في في جوده التعلم هو التلميذ يعني المشاورته فلكم من التلميذ تعود الى التلميذ كنتيج كانتاج يعني الهدف الاساسي والاول في هذه المشاورات الكامل هو التلميذ. اذا شكون الاكثر شكون اللي اكثر معرفه باحتياجاته؟ اذا هو التلميذ. اذا المشاورات دائما انطلقت من من من تلميذ ابتدائي لاعدادي وهي مشاء ان شاء الله حتى قام طبعا مجموعه من التلاميذ بمجموعه من الاعمال التي قدموا من خلالها مجموعه من المقترحات لمدرسه المستقبل التي فعلا الكل يتمنى تحقق على ارض الواقع، هذه الورشات اعتمدت على تصوير شريك فيديو تحديد مجموعه من الاقتراحات التي يمكن ان تنقل المدرسه المغربيه. الى مسار او مع مسار دول متقدمه في مجال التعليم اضافه الى وضع تقرير نهائي سيقدم في نهايه الورشه. نعم والسياق اللي في هذه الورشات الخاصه بالخيال الابداعي بالنسبه للتلاميذ سواء الثانوي الإعدادي يعني السياق دياله في اطار منظومه الاصلاح. هذه الورشه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 يعني يلاحظ بان هناك عنصر الانتقائيه ما بين يعني هذه المفاصل او المحاور ديال منظومه الاصلاح فيما يخص سواء الحياه المدرسيه كنلاحظوا هنا تنميه سن يعني الانشطه والحياه المدرسيه يعني هذا هذا المحور هذا جوده هو جوده التعلمات ولكن عندها عندها يعني علاقه مع جودة يعني النهوض بجوده الحياه المدرسيه وكذلك الارتقاء ب مستوى ديال الانشطه والحياه المدرسيه. نعم اكيد طبعا هذا علاقه بجوده التعليم وجوده التعلمات وحتى بالنسبه للمؤسسه ديالنا اكيد السنه ساعدت مجموعه من الانديه التي من خلالها اكتشفنا واحد الروح المشاركه ديال التلاميذ من اجل الابتكار من اجل من اجل الابداع واكيد ان هذه الانديه مثل هذه الورشات فعلا بالرقي بهذا التعليم وتحقيق الهدف من الجوده ديال التعليم. اه نعم وبالنسبه لمستوى التفاعل ديال التلاميذ مع مع الورشات يعني تفاعل جيد جيد لكل رحب بالفكره مع العلم ان باقي التلاميذ كانوا يودون المشاركه للتعبير عن ارائهم لان الامر يهمهم السلام عليكم انا سعد العوسي ثاني يوم الدولي اليوم كنت في الورشه ديال الخيال الابداعي بالضبط في الورشه ديال الكروش كان كنا كنقولوا الافكار ديالنا بواحد الطريقه إبداعية الابداعيه كان كنخدموا الطريقة جرافيكيه اللي غادي تخلي نتوصل لفكرة ديالنا باش نخرجوا من التراسات ديالنا ونجعلوها مكان افضل وارقى يعني نعاودوا المجموعه ديالكم كيفاش كان التفاعل مع مع الورشه التطبيقيه يعني كيفاش شنو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أنا واعب وكل شيء بس من ثانويه اعداديه إبن سينا وشارككم في ورشة الخيال الإبداعي قمنا أنا أصدقائي التي عملت الصحفي حول مواصفات مواصفات مدرسة الجودة آه وعملنا أنا في مدرسة على المشاكل التي نعاني منها في المدارس المغربية. آه نعم، وبالنسبة كيفاش يمكن ننمي الخيال الإبداعي عند دا التلاميذ داخل سواء الأندية أو الحياة المدرسية. آه يمكن تنمية الخيال الإبداعي عند التلاميذ من خلال الورشات والنوادي التي توجد في المدارس. أشارك في ورشة خيال إبداعي التي تضمنت بمقصيرة وتقريرها تتكلم عن مواصفات المدرسة هاد المواصر المواصر المستقبلية هذه المواصفات المدرسة المستقبلية تحتمد بالاخص على تنمية الحس الإبداعي والثقافي عند المتعلمين إذا من نسبة لكم شمالها على شاملت الفيلم تحدث على الطالب